Imaginea sensaționale la dna, cu prietenul lui Liviu Dragnea, usain Bolt ar fi invidios pe sprintul lui. Omul de afaceri Marian Fisulinierecuci, un apropiat a lui Liviu Dragnea. Primul patron al Teldrum, a fost audiat la DNA în dosarul în care el, sub linie fostul deputat Adrian Simionescu sunt inculpați de procurori sub acuzaile de evaziune fiscală, fiind acuzați ce? Pentru a nu plăti TVA, au folosit fictiv firma bulgăresc Fan Nicopole, controlat de parlamentar, pentru a livra în utilaje agricole cumprate de la firme consacrate UE. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 5,7 milioane de lei. Ficuci figurează în alt dosar al lui Dragnea, instrumentat de DNA, cel în care liderul PSD a fost pus sub urmărire penală sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat folosire sau prezentare cu acreding de documente, declarații false, inexacte sau incomplete sublinierei abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanții firmei Tel Drum, a anunțat dna. La audierea de Marii, Ficuce a oferit imaginile lunii. Afaceristul a luat-o la fug, într-un sprint care l-ar face invidios si pe Usain Bolt, când i-a văzut pe jurnal În zadar au încercat acetia să pasul cu inculpatul, ce omul a fost mai iute de picior.